مصنع إركاب الخليج للبيوت والغرف الجاهزة المرونة السرعة في التصميم الدقة في العمل تصنيع وتركيب متطلبات العملاء بأيدي ماهرة في إنجاز التصميمات الهندسية في وقت وجيز حاصلون على شهادة الأيزو في الجودة نقدم خدمات إنشاء البيوت الجاهزة للجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص وشركات المقاولات من سكل العمال ومكاتب للإداريين والمهندسين والاستشاريين في المواقع نعمل على تلبية احتياج القطاع السياحي من خلال إنشاء الشاليهات والقرى السياحية والمساجد بمواصفات عالية الجودة والتي تتميز بالمتانة والقوة والمواصفات الملائمة لمناخ كل منطقة أسعار منافسة وتسهيلات متميزة للبيع والضمان على المنتج للمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقعنا www.ركablechleach.com اتصالكم أيضاً محل اهتمامنا